مهما تعثرت بنا الحياه وتقلبت بنا الظروف واوشكت الامان على الرحيل لن نودعها بل سننتظرها بروح مليئه بالامل سنسلك طرقا للوصول اليها ومهما تضاءل النور وحان وقت الغروب وأستل الليل ستاره سنشعل شموع الأمل لتضيء لنا الطريق ونحمل قناديل المحبة لنشعر بالأمان وسنظل نردد دوما أن الغد سيكون أجمل بإذن الله حتى يطلع فجر الأمنيات من جديد ويبدد ظلام اليأس المرير ومهما كانت العاصفة قوية سنصمد بروح الصبر ومهما كانت الظروف قاسية سنظل نحيا بروح الأمل سنحقق أحلامه، وسنرسم بسمة ونمسح دمعة وسنملأ الكون ابتسامة وقبل هذا وذاك لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا الله فسددنا وقبل هذا وذاك لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا الله فسددنا بقلم شوقه سلامي مهما تعثرت بنا الحياة وتقلبت بنا الظروف واوشكت الأمان على الرحيل لن نودعها بل سننتظرها بروح مليئة بالأمل سنسلك طرقا للوصول إليها ومهما تضاءل النور وحان وقت الغروب وأسدل الليل ستارة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 مهما تعثرت بنا الحياه وتقلبت بنا الظروف واوشكت الاماني على الرحيل لن نودعها بل سننتظرها بروح مليئه بالامل سنسلك طرقا للوصول اليها ومهما تضاءل النور وحان وقت الغروب واسدل الليل ستاره